Генрієті Кондрашові 3 серпня виповниться 90 років. Пенсіонерка родом з Чернівців, але з 1996-го живе у Миколаїві. Неближчі родичі зараз у Москві. Саме для них – онуків та праонуків по лінії брата протягом останніх п'яти років. З пенсії – 3600 Збирала гроші, хотіла зробити подарунки. Але вирішила, що українські військові заслуговують підтримки більше. А кому? Хто зараз більше нуждається? Я думаю, що це найпідходніші люди, яким мені не жалко, абсолютно не жалко грошей. Генерята Кондрашова майже не виходить із квартири. Важко ходити. У побуті допомагає соціальна працівниця. Вдома жінка дивиться телевізор. Звідти дізналася, що в її країні почалась війна. А в березні квартира, де мешкає, постраждала від обстрілів. Включила вранці телевізор, а потім я не помню, в каком это месяце было. Это, наверное, было в марте. У нас снаряд от Града упал прямо у самого подъезда. Вот у нас тут ничего, а в кухне и в спальне у меня пробиты окна. И таким образом я узнала о начале войны. Події в Україні, постійні обстріли Миколаєва, допомогли прийняти рішення про підтримку військових. Знайшла номер обласної варти. Ті зв'язали з волонтерами організації «Мрій Ді. Пропонуючи гроші, жінка попросила дещо для себе. Привести продукти, з яких можна зробити два бутерброди. Тому що я давним-давно їх не їла, от і все. Віктор, волонтер організації «Мрій Ді, він виконав прохання пенсіонерки. Взяли вам тут и масло, и воды пить его, немножко ой. сладкого, там шоколадок, масла. Это то, что вы просили. Колбаса и сыр тут вот ой, есть. Ой, Покушайте, себя немножко побалуете. Вот там и крупы есть, и, и, и, и сладкого, я же говорю, всего, всего по чуть-чуть. Спасибо -чуть. большое-большое. Вот. Uh, смотрите, щоб це все було офіційно, з вами uh, підпишемо бумаги про те, що ви нам передаєте, що ми це передаємо для ЗСУ, щоб все було правильно. У Генріати Кондрашової одна мрія – мир в Україні. Щоб наблизити його, вона і віддала всі свої накопичення. Я атеїст, і якби б я вірила, я б постійно молилась і просила, Якщо там є Всевишній, всемогучий, щоб він сохранив як можна більше наших робів. І я їм желаю тільки, щоб вони всі повернулись домой живе і здорові. Я знаю, що это невозможно, но все-таки я очень хочу это. Марія Савицька, Катерина Лисюк, Олександр Пан, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Можно. Давайте я вам еще такую ручку оставлю. Будет символично, смотрите, Бакалай.